נגיד שיש לנו צינור, זה פתח הכניסה, וישנו נוזל לעובר דרכו. הנוזל נכנס במהירות V1, הלחץ בכניסת הצינור הוא P1, הפתח לכניסת הצינור הוא A1. הצינור מתפתל כלפי מעלה, פתח היציאה קטן אז הורם, בעצם הנוזל, יוצא מהצינור במהירות V2, הלחץ שהוא מפעיל ביציאה, אם הייתה כאן קורמית בפתח היציאה, אז זה לחץ שהיה מפעילה להרקפתו בנוזל הצמוד, 2 ושטח פתח היציאה הקטן, הוא לא חייב קטן, 2 נגיד שהגובה הממוצע של פתח גובה זה או H1 ואנו זה ליוצא מפתח יציאה מצב בגובה ממוצע של ה- H2. هون תסתק מאפרושים בין החלק העליון לתחתון של הצינור, אנו נניח ששכבהים אלה גבוהים ב-4% לכסיט הצינור. אחר שהגדרנו את הנתונים האלה, זכרו שישנו נוזל עובר כאן, מחזור למשהו שמופיע כל הזמן. חוק שימור האנרגיה. בכל מערכת סבורה כמות האנרגיה המושקעת בכניסה שווה לכמות האנרגיה המופקת, היציאה. האנרגיה בכניסה שווה לאנרגיה היציאה. מהי האנרגיה בכניסה של המערכת הזאת? או האנרגיה ההתחלתית של המערכת בקצה הזה. היא העבודה המושקעת בכניסה ועוד האנרגיה הפוטנציאלית בו אותה נקודה ועוד האנרגיה הכינטית באותה נקודה במערכת. בתוך חוק שימור אנרגיה אנחנו יודעים שזה שווה לעבודה ביציאה האנרגיה הפוטנציאלית ליציאה ועוד האנרגיה הקינטית ליציאה והרבה הזמנות בעבר אמרנו שאנרגיה פוטנציאלית ביכניסה ועוד האנרגיה הקינטית ביכניסה נווה לאנרגיה הפוטנציאלית ביציאה ועוד האנרגיה קינטית ביציאה האח האנרגיה התחלתית של מערכת יכולה לכלול גם עבודה מושקע תוספנו את העבודה למשוואה הזאת ה שאנרגיה ב שווה לאנרגיה ביציאה בואו נראה אם ניתן לעשות משהו מעניין עם הזה, שמשתמש במידע שברשותנו. מהי העבודה המושקעת במערכת? עבודה שווה לכוח כפול היתק. נתמקד בזה. זה הכוח בכניסה כפול היתק בכניסה. מה נעשה במשך זמן T, מה נעשה? למדנו בסרטון הקודם, שבפרק זמן T אני רוצה לעשוי לנוע עד למרחק הזה. מהו המרחק הזה? המרחק הזה הוא מהירות הכניסה, כפול הזמן שעבר, T, זה העתק. מהו הכוח? כוח שווה ללחץ כפול שטח. ניתן לקבל זה על ידי חלוקה של ואז מקבלים את כוח הכניסה, חלקי שטח, הכניסה, כפול שטח הכניסה. זה מחולק ומוקפל באותו מספר. זה הלחץ וזה השטח. צריך עכשיו להכפיל בעיתק הכניסה באותו פרק זמן. זה מהירות כפול זמן. אז העבודה המושקעת שווה ללחץ בכניסה כפול שטח הכניסה כפול כפול מהירות הכניסה כפול זמן מה זה השטח הזה כפול מהירות כפול זמן כפול המרחק הזה זהו נפח הנוזל אשר פנימה באותו פרק זמן זה הנפח של פרק זמן נקרא לו נפח הכניסה VI. זה נפח הכניסה. אני יודעים שצפיפות שווה למסה חלקי נפח. או נפח כפול צפיפות שווה למסה. או נפח שווה למסה חלקי צפיפות. העבודה מושקעת במערכת, אני יודע שנעשה כמה דברים משוגעים, תראו את ההיגיון בהמשך. שווה ללחץ הכניסה כפול הנפח של הנוזל שנכנס באותו פרק זמן. הנפח של הנוזל שווה למסה של הנוזל שנכנסה לצינור באותו פרק זמן. נקרא לה מסת הכניסה חלקי הצפיפות. אני מקווה שזה נשמע הגיוני. אנו יודעים שנפח הכניסה, שובל לנפח יציאל, כמסת הכניסה שווה למסת היציאה כצפיפות ומשתנה, כאן אין צורך לבחור כניסה יציאה עבור המסה, המסה קבועה בכל זמן נתון, המסה הנכנסת למערכת שכולה למסה יוצאת מהמערכת. זהו, יש לנו ביטוי מעניין עבור העבודה המושקעת בכניסה למערכת. מהי האנרגיה של המערכת בצד השמאלים בכניסה? האנרגיה הפוטנציאלית שווה למסה, המסה של הנוזל כפול תאוצת הקובע. כפול גובה הכניסה, הגובה ההתחלתי, כפול H1. האנגיה, הקינטית התחלתית של הנוזל, שווה למסה של הנוזל, המסה הזאת, כאן, של אותו נפח חילובי שדיברנו עליו, כפול... מהירות הנוזל בריבוע חלקי שתיים. אז מה יש כל האנרגיה בנקודה הזאת במערכת, באותו פרק זמן? כמה אנרגיה הוכנסה למערכת? היא עבודה המושקעת, שהיא שווה ללחץ במקום עוזר, המקום עוזר לי. אז אני נמחק זה, יש להניח שגם הזמן יזל, אבל זה בסדר, זה יותר טוב מאשר נחזור ממה שהיה. סך הכל, האנרגיה מוכנסת למערכת, שווה לעבודה המושקעת, תתובר את זה מחדש בצורה הזאת, הלחץ ההתחלתי, 1 כפול המסה, חלקי צפיפות הנוזל, איזה נוזל שיהיה, זאת העבודה המושקעת, ועוד, האנרגיה הפוטנציאלית, כתבתי את זה כאן, זה MGH, כאשר M היא massa של הנפח הזה של נוזל, H הוא הגובה הממוצע, ניתן להסתכל על זה הגובה של מרכז massa מעל פני כוחה. מכיוון שיש לנו G כאן, אנו מניחים שזה כדור הארץ, אז H1, כי הגובה של הצינור משתנה, זאת האנרגיה הפוטנציאלית, ועוד, האנרגיה הקינטית, שזה M כפוג V1 בריבוע חלקי 2. זאת האנרגיה הקינטית בתניסה. אנחנו יודעים שכל זה צריך להיות שווה לאנרגיה היוצאת מהמערכת. סוף. זה שפלהו תור דבר בצד היציאה. השפלה עבודה מועסקת שירח את צבע כפול המסך חרקה הצעיפות וודא אנרגיה פוטנציאלית היציאה ש- M G H Stein וודא אנרגיה כינתית M כפול V 2 ברי הכל כך, שתי, סמתי לך עכשיו, זה סמוך למגמה, אמשיך באיטול